В обласному центрі попрощалися з 27-річним військовослужбовцем. Чекають рідних із полону. У Хмельницькому відбулася акція «Поверніть героїв додому». Новорічні ялинки на Хмельницькому полігоні твердих побутових відходів дрібнять на щепу. Для чого це роблять, і кому роздають безкоштовно.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 нас, кажучи, минути, я, досі. я не вірю, що він помер. Сказав, він був мені татом, він був він старший бій. я з ним був в ідеальних світ. Дуже шкода, тому що вони тільки почали жити. У них маленький синочок, недавно одружилися. Дуже шкода, тому що це велика втрата. Я не знаю, як вона буде жити далі. Він робив для неї все. Ну, дуже її любив. Слава у цій сину і святому духові. Спаси, спаси душу раба твого. І нині, повсякчас, і навіки, віки вічні, і мій. Загинув 27-річний Олександр Лазаренко 7 січня у Донецькій області. У загиблого військовослужбовця залишилась дружина, донька, три брата та мати. <му> Уховали військового на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.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 Роїв додому триває. Наступна з них запланована 20 січня. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Нажа. Станом на 13 січня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 114 130 російських військових. Противник втратив 3098 танків та 6167 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 2086 артилерійських систем, 437 реактивних систем залпового вогню та 218 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 286 літаків, 1080 765 безпілотних літальних апарата та 276 гелікоптерів, автомобільної техніки та автоцистерн 4833 одиниці, спеціальної техніки 184. За 324 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України Ворог втратив 17 кораблів та катерів, збито 723 крилатих ракет.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 Хотілося б, звісно, більше, але вже яка б була би на перший час, поки, хоча б мінімальна.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 Технік, виробництва борошних кондитерських виробів 20 тисяч гривень. Швачка, токар 20 тисяч гривень. От далі пішли менеджери, там 15, водій автотранспортних засобів, водій тролейбуса 15, 18. Мінімальна шість 6.700 на сьогоднішній день.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 Машиніст турбальної машини Хмельницького полігону твердих побутових відходів Микола Гавловський розповідає, разом із помічником від 1 січня ріжуть новорічні ялинки на щепу і нарізали вже 20 кубометрів трісок. Вже після нового року вже на другий день вже були ялинки. Машина, каже, дрібнить однаково ялину, сосну, ялицю чи іншу деревину, неважливо, суха вона чи мокра, працює, розповідає, кожного дня. Кожен день ми перебуваємо, якщо не перебуваємо ялинку, то перебуваємо дрова, які привозять нас, такі, такі. і такі. Із його слів, саме новорічних дерев цього року менше, ніж у попередні роки. Може, іскусство небагато зараз зараз ялинок, може менше святкують зв'язку з війною, так, так, така ситуація. Зі слів майстра полігону Едуарда Дашевського, машина з електричним двигуном, проблем із її запуском не виникає. Ну, у нас рідко, коли світло пропадає, до 6 світла є. За день, коротше, 10. Кубів цей контейнер, що стоїть коло дробівки, за день набивається легко. Це в нас другий контейнер уже. Майстер полігону розповідає, раніше щепу безкоштовно надавали перші хмельницькі лазні для опалення, брали щепу із зоокуточки та зоопарки, посипати долівку в вольєрах та на корм деяким тваринам, та цього року замовлень не мають, тож роздають її всім бажаючим безкоштовно. Ялинки на полігон звозять сміттєвози із 263 майданчиків загального користування міста, розповідає директор хмельницького комунального підприємства спецкомунтранс Олександр Зімін. За його словами, не всі містяни викидають ялинки на смітники. я навіть такі, які лінуються вийти з під'їзду, винести її визначене місце, викидають через балкон, але ну, намагаємося забираємо всі, намагаємося максимально по декілька разів в'їхати майданчики. Хочеться попросити мешканців міста їх залишати просто з боку біля контейнерів і бажано по можливості, щоб вони були без прикрас. Переробку на щепу налагодили з десяток років тому, каже директор спецкомунтрансу. Якщо вона має перегнивати роками і займати певну площу, то її можна переробити і використати там для прикладу для палива, для опалення тверопалених котлів. Місто має бути чистим. Із його слів, мешканці міста активно починають викидати новорічні дерева після 14 січня, та цього року їх, вочевидь, буде в рази менше, ніж у попередні роки, бо ялинок і продавали цієї зими менше. Цього року їх було значно менше і самих локацій, і самої кількості по місту. Частина розпродалась, іншу частину, ну, скоріш за все, що відвезли на котельні або, можливо, в приватні будинки, де їх спалили. Із його слів, жоден підприємець не привіз жодного дерева на полігон, не уклали й жодного договору на прибирання і вивезення ялинок. Світлана Поробок, Олександр Гришевський, Суспільне новини, Хмельницький. Рядом з Суспільного санаторієм ми проживали і уїхали наступний день після того, як ракета перебила пополам. це будинок. У нас вилетіли окна, двері. Перед этим теж було потраплення біля нашого будинку в сусідній під'їзд, біля підвалу. Олана Серба розповідає, переїхала із до Донецької області на Хмельниччину через два місяці після повномасштабного вторгнення Росії. Після того, як російська ракета впала біля її будинку. Нічого не вцелело. всі дома розбиті, в лікарі Школа, говорять пострадала, ну не сильно. Білокамінку стерли взагалі з лиця землі там, всі дома загоріли повністю одні коробки. Це ця лише якось таке? Ну, це наш солідар, ну, як сказати, як от місце і село, а там теж місце і як пригород. Про життя до повномасштабного вторгнення Росії жінка розповідає. Я працювала в газовій службі до декрету, а мама у мене всю життя в Артем Солі.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 Нереально, тому що ведуться влічні бої, тобто може десь зацепити. Як жили до евакуації з Солидару, Олена Серба розповідає. В самому підвалі, в самому підвалі, ми теж там п'ять днів прожили. З дітьми, поки у мене менша дочка не почала вбігати з підвала. Нас муж розбудив, говорить, часи в 4, чотири буде обстріл. Ну, ми вже знали, що приблизно в 4-5 п'ять ми встали в 3.